يا ويلي بس مرة الوقت ما سمعاني الوقت ما بس استمره اوباب البيت افرح بس اثر شفت احلى بس استمره ولسا شفايف عيد اغدى شايفك ضربة خيال ترضى يا ابن الناس عيشة مروتك بطل يومية وربح قامت تسوق غيابك يا صفاوي صفاوي الغالي يبقى صفاوي بعد صفاوي على راسي الله فوق وصفاوي جوا حبيبي نسيج روتك بطل يا وربح قامت تسوق وسعده يطرب بوسه من وجنته سكره امو وقطعه الشارع عنيق او هي استتريت باسه بشفته انا المكسور خاطر من لقمار وبد ما شفت راحه من الطفوله وياي الوكت يزامة زماد اخذ مني ليريده بكل سهوله الوقت وقت يلزوم تزوى أخذ مني بيريدع بكل سهول أسمعني يا حسين الحريس آي أخوة الحريس عمامة سبحون شوفي شلون سوى حسره بقلبه خذه لا مرة ولا سمعة حكي لا نسوه سمع وحشين علينا, علينا, علينا وحشين أبن من حدنا ملوا شوفي شلون مطلوبين حل استياج وينهم الحلة الحلة من الحلة يمي يمي حل استياج عمي مولكم القعدة للحلة سيد مسلم ابو الحجر من برتقال السيد مسلم الحدهم حبيبي تعليم انتاي يعني الجبور عمو حز جبور من الشمال للجنوب سجاد القطران سيد ليث قرقاوي سيد ليث الغالي سجاد المدحه بعد السجاد بعد سجاد بع كل الحضور حياك الله بدون قلبك الغالي وابن الغالي شيل شيل أحمد حيون حسن أحمد بغيابه بعد علاوي الله فوقه علاوي جوهر ابن كريم الحلاوي سيد عباس الذبحاوي يا علاوي يا غالي شوي ارحم الحالي عليك كسر تكتك علي. هلا العظيم الخوالد البذبحك الموجودين والله ما اطلع اليوم اللي اموت الخوالد السادة البذبحك السادة البذبحك بعد روحي